Hola, us donem la benvinguda al mòdul 2 del curs de Mendeley Bàsic organitzat per la Unitat de Biblioteca i Documentació. Per accedir a Mendeley, entrarem a la pàgina web de la biblioteca i cercarem, a través del catàleg, el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley. Clicarem sobre la base de dades en línia Mendeley Premium i accedim. Ens crearem un compte des de l'apartat Create Account. Us aconsellem que introduïu el vostre compte institucional. Cal omplir el formulari amb les vostres dades, correu electrònic, nom i comnom i comptesenya. Escolliu el vostre perfil d'usuari entre les diferents opcions i l'àrea de coneixement. Després d'haver-vos creat el conte, us haureu d'instal·lar els elements que trobareu a la part superior dreta a l'apartat d'Oloan que són el Mendeley Desktop, Web Importer i Plugin de Mendeley. També els trobareu a la part inferior de la pàgina. Per començar, descarregarem Mendeley Desktop o Reference Manager que és la versió d'escriptori de Mendeley des de la que treballarem amb el nostre ordinador. A l'obrir-la, ens dono l'opció de descarregar el Citation Plugin, que és el connector del processador de textos amb el nostre gestor bibliogràfic. Per finalitzar, ens instalarem el Web Importer, que és l'extensió de Mendeley que afegirem al nostre navegador. Enhorabona, ja teniu el vostre compte creat i els elements necessaris per començar a treballar.